Російські війська завдали ударів по місту Очаків, стріляли з реактивних систем залпового вогню. Люди повертаються до прифронтового села, відновлюють будинки та чекають на розмінування полів. До 20 кілометрів автономним ходом у Миколаєві триває модернізація тролейбуса, пошкодженого російськими обстрілами. В ніч проти 20 квітня російські війська завдали ударів по місту Очаків. Очаківської громади стріляли з реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією, загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією районних військових адміністрацій в місті Миколаїв, в Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, в день 19 квітня та в ніч проти 20 квітня обстрілів не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 20 квітня. Особовий склад. Близько 184 420 осіб. Танки. 3667 одиниць. Бойові броньовані машини. 7120 одиниць. 2825 артилерійських систем. 539 реактивних систем залпового вогню. 285 засобів протиповітряної оборони. 308 літаків. 2386 безпілотних літальних апарати, 293 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни, 5707 одиниць. Спеціальна техніка, 332 одиниці. 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Перше судове засідання, по суті, справи Сергія Городецького відбулося у Центральному районному суді. Його вів суддя Сергій Медюк. Так, судове засідання оголошується від дитим. Продовжуємо суд розвиток обвинувального за звинуваченням Городецького Сергія Івановича, який обвинувачує, що в чинні повинання не пропоручує. Прибачені перші 406-1, 631-11, 539 Відповідно до обвинувального акту, на початку квітня 2022 року обвинувачений розмістив та закріпив на своїй особистій сторінці в мережі Фейсбук фотоматеріали з комуністичною символікою, розповів прокурор Захар Вільчак. Окрім цього, чоловік опублікував на своїй сторінці в мережі Фейсбук допис, де заперечував збройну агресію та окупацію частини території України Росією. Використовуючи на власному вільному працює, інстальоване програми забезпечення діючому мисну свідомісті чи правні своїх дій, чинити не про того, що прибачать першої статі 461, яка українського перепросиння символік комуністичної, на соціалістичних сільської талітарних режимах. Крім того, Градець Сергія Машавачка в тому, що придбать частину першої статі 11 приємно, тобто поширення республічних закликів та висловлювань до підтримки рішень та дій держави до невизначеного колосі до мережі інтернету. Сергій Городецький свою провину визнав у повному обсязі. Не зараз, що вас бачить? Ви свою провину не знаєте, у повному обсязі. Покази собівання не вийде. показання, нам що так ще позицію. Звісно. За клопотанням захисника для підготовки обвинуваченого до показів у засіданні оголошено перерву На наступному судовому засіданні, яке відбудеться за рішенням судді 2 травня. Допитуватимуть обвинуваченого свідків та досліджуватимуть письмові докази. Повідомив суддя Сергій Медюк. Єлизавета Кротик, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.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 Вони, у них гарний КПД, вони авто, працюють в автоматичному режимі і не потребують лю, лю, лю, людського вмішательства. Е, ну, Ми зараз е, пробуємо замовити через грант е, ну, біж, біж, держав, державного бюджету ще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 Ми мали. До нового року. Пропалювані буржуйку. Двері повибивало, все тут повибивало. Гардероб, там туди приход був воно, що робиться. Тут там, приходи були коло хати, тому гардіроб склався, як картонний. привозять, привозять. Купить друге жилье дорого дуже, а так потихеньку будемо, щось діти поможуть щось самі. Помагають і гуманітарка, і шифер. Дали, ну, ще там пару шиферин не вистає, то кудись оцю дадуть, бо ми почали одну сторону перекрили, а в нас ще там трошки то не вистачає. Був сарай, там, де зерно в мене було, я його винесла туди на навод, тому що ми заготавлювали його для худоби, так як ми одноосібники, ну, і сіли поле для того, щоб ну, годувати свою скотину. І син кормила свою сім'ю. На даний момент уже все уніщене, ви самі бачите, ось ось чоловік, стінка ця вся була завалена снарядами, воно, воно видно теж, що все розбите. Снаряди поприлітали, люцерку ми садили о, теж на городі для худоби, яку ми потім косили і кормили її, і в полі так само ми сіяли люцерку. І, ну, виходить, ми всі тут в селі жили з нашої землі і отримували дохід. Життя продовжується. Нам би тільки паля, щоб розмінували, щоб люди зацепілися за землю, що це наше життя. Хліб вирощувати це наше життя. Світло проводять, ще залишилися дві вулиці. Торгова є тут підключено трошки, залилося миру і Шевченко, а так трошки є світло. Водопостачання у вас, здається, було... Генератором ми воду піднімаємо, привозить нам первомайка воду, кому треба ще. А так воду бутиліровану привозять, очищену воду привозять. у нас на вулиці Касмонату стоїть спеціальна ⁇ йомкость, яку очищену воду люди отримують, набирають у баклашки. Гуманитарная ситуация очень добра, продуктами обеспечены, водой обеспечены люди, хлебом тоже обеспечены, покрывалами, одеялами тоже, которые вы повернулись люди вот недавно, привезли им постельный бельё, и сегодня уже 135 человек живет, Повернулось в село 135 людей, и на благодатном 10 человек уже жили. Да, и уже повернулись семьи с детками. Многодетные семьи возвращается, это дуже радує. Здійс ми ділямо примірочні роботи для того, щоб можна було не розподілити правильно, вот, посчитати количество перемочок і куди вони будуть нову на седінятися самі акумулятори. Я не в'їду. Тому що з цим, щоб у нас, этим, у нас не діні було перехльостав, таких акумуляторів має бути 160, каже Дмитро Архіпов. Чоловік працює над повною реконструкцією тролейбуса, який був суттєво пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Наступне, у нас буде, це розподілення блоків переобразователей на криші. Ну, кришу ми будемо повністю розбирати, вона ще не розібрана. Ну, дуже цікава і складна. Головне, що вона різнообразна, особливо коли робиш вот такі речі. Вот Працюють над реконструкцією сім робітників з початку 2023 року. Облаштують нову систему управління, каже головний інженер комунального підприємства Миколаїв Електротранс Вячеслав Кащенюк. Троллейбус будет оснащен динамической подзарядкой, то есть во время, когда он будет идти по троллям, нашим, он будет заряжаться аккумулятором, после чего будут опускаться токоприемники, и он будет дальше порядка 20 километров в автономный код. То есть любой микрорайон, в котором у нас нет электротранспорта на расстоянии 10 километров грубо говоря, от сетей, мы можем спокойно завозить пассажиров. Тролейбус, як і раніше, матиме низьку підлогу та пандуси, говорить чоловік. В майбутньому транспорт зможе вмістити до 90 пасажирів і матиме 24 посадочних місць. За словами директора комунального підприємства Юрія Сметани, російська агресія ускладнює процес роботи. Багато. Фірм зараз не працюють, працюють з перебоями. Є так само ж доставка в Україну запасних частин, якихось деталей. Вона також ускладнена відсутністю авіасполучення, морського сполучення. Реконструкцію проводять за рахунок підприємства «Миколаїв Електротранс». Ролейбус планують випустити на рейс наприкінці літа 2023 року, після чого підрахують остаточні витрати. Уди курсуватиме саме автономним ходом, поки вирішується. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.